presiune din penele asupra lui Klaus Johannes este obligat să promulge legea Deputatul Paniele Daniel Gheorghe a declarat joi ce presubliniere din are datoria morală de promulga în regim de urgent legea de modificare a legii referendumului, menționând ce des subliniere urarea referendumului pentru modificarea Constituției pe tema familiei înseamnă respectarea principiului suveranității poporului. Referendumul pentru familie este esențial pentru România. Cred ce trebuie să fie deasupra oricror jocuri politice sublinierei oricror interese de tip electoral. Referendumul pentru familie nu trebuie să ajungă o minge de ping-pong între puterile politice sublinierei, între instituțiile statului, instituțiile judiciare sublinierei, grupuri de presiune se Noi, cu toții, eu ca parlamentar liberal. Ca subliniere parlamentarii tuturor grupurilor, cunoa subliniere tem subliniere-i încelege mesenta fundamental cre subliniere tin subliniere-i esen ca demersului referendumului pentru familie. Des subliniere urarea acestui referendum înseamnă. În primul rând, respectarea principiului și poporului, a afirmat liberalul Daniel Gheorghe, la conferința internațională referendumul pentru ce Perspective naționale sub internaționale, organizat de Coalicia pentru Familie. El a spus ce nimeni nu este mai presus de suveranitatea poporului, acest lucru fiind valabil sublinierei pentru presubliniere dintele României. Nimeni nu este mai presus de sublinierea sublinierei nimeni nu este mai presus de suveranitatea poporului. Acest lucru este valabil sublinierei pentru presubliniere dintele României sublinierei pentru parlamentarii sublinierei pentru judecătorii de la CCR sublinierei pentru toate instanțele de judecat din România. Cred subliniere, îi sper ce nimeni nu va mai recurge la astfel de tertipuri de tergiversare a referendumului, sublinierei cred ce presubliniere din teleiohan, mi s-a morală de promulga în regim de urgent legea tehnic care prive subliniere de organizarea procedurală a referendumului de modificare a Constituției, a adugat deputatul liberal. Potrivit acestuia, referendumul pe tema familiei Iune subliniere te petoci sublinierei nimeni nu este un mesur să impun cerii noastre ce trebuie să facă. Când vorbim de acest referendum suntem cre subliniere timp, suntem români sublinierei ne asume identitatea națională subliniere. Sublinierei ne asume dreptul nostru democratic de a decide în baza libercii de consubliniere, ting sublinierei în baza valorilor lumii libere. Nimeni nu este un mesur să ne impun ce să facem. De asemenea, am observat în ultima perioadă cum acest referendum este perceput ca pe o chestiune care ar inflama societatea sau care ar crea fracturi. Nu, acest referendum ne une subliniere te, ne une subliniere te pe noi tocii care suntem ortodoxi sublinierei, catolici, protestanci, neoprotestanci, mozaici pe toți care apreme valorile civilizației a mai spus Daniel Gheorghe